ہم بارا بارے گیڑ ڈرجے کھیت آج تو خب نہ ہم گ ہم اس سمست روانگی دیا نیو البن <laughs> <laughs> <laughs> <match. Let's> <laughs> دی لانت میں کسی کی طرف دیکھ رہا ہوں یہ آگے سے آگے صحیح نہ رویں گے รู้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 آلو فری دیجی কিলنگ سپری دی ریڈ ٹیم لے دی لعنت دو دو ہے سوچئے گے دو فاش ہو بس یہ مارو کلاسیک تھا مجھا رکھ چکنا بات دیت مجھا رکھنے میں جو گولڈا دنگ یا مجھا را روشت واقعی مجھوٹے کے لئے اٹھا گرافکس کی نا میڈیم ٹھیک ہے بس کلرفل کا <laughs> <YouTuber. laughs> <Nope. laughs> <laughs> <Yes. laughs> ایک دو تین چار پانچ درم سروپ نب بار پر جا پ گلکیتی کمینٹ آنی ویڈیو بٹو گے جا کر گانا پوٹک بوٹک بوٹک بوٹک بوٹک بوٹک میں رکھال نظری و نظریہ صحی بھائی بکس نئے نا کھانے مچے نتنا نزدان بون بارید بون بارید اسی پیدا من اگگیم کی دارے اوی اوی ایست راف ایست راف اوی اس طرف بندہ کدھر وہ بھی دکھائی نہیں دیا نیچے کی دیا میں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 Marked a location. Marked a location. Someone has been here. نیم تھے نیس چیچ لوکیشن ہمارے گئے نا یہاں نے کہا سونا پچھین ملا دیتی دی گائی پو پوٹھا کامس سکوٹھا کامس جم بائی پارے سکت جے گا بیڑی بائی دو ٹھائین لما لو کھی ہے پھوکتا مو کک تو لائی جے, جے ایک سٹو لائی جے جی جی سیڑن ہوا یہ سوال سمنے Marked a location. Marked a location. As you're on. سخت چیز پھر ٹیکٹک لوس ایندیش پہلو اس کی ارے تھے نا مطلب لیکن چار <تصفيق> گروند <تصفيق> چوبت نکاب گان کا لگلٹی گانا تھا کہ ٹک ٹکر ما کم گوا کو جانے کٹ پچی لوکی پھر لے جا می تھی آنکھ مٹوال <سؤال> کون بھائی کڑا ہو رہے مبی اور یہ